عقب الله العروس تمشي بهبة كأنها قمرة تجلت في السماء وحصرياً على استوديو زفاف ريا. يوم طلّت أبهرتنا من حالها أقبلت ام العروس تمشي بها بكلّنها قمّرة تجمّت في سماها أقبلت أمّا العروس تمشي به بكلّنها قمّرة تجمّت في سماها ورها نشقرها المورّة العريبة يوم وحصري. أخر من هو يعتزيب فقط عهالي شكير فيهم على استوديو زفات ريلا زفات واخلاقها دائم عذيبة عذرها علي ويا مكبر بس ما الترحيب نفتاب نجيبا بالمباخر واللال من مارا مرحبا والعودة نزرت فاح طيبه بضيوف اللي يشرفنا لفاها نورها هالي جديد في فرح اميرته وليلة لناها في فرح اميرته وليلة لناها والعروس عبير طلتها رهيبه كانها هذي الرايه اللي خذاها الف مبرج على عمرك تهتم يا عبير يا الفارقه في من سواها انت زين الحور وصفك عجيبه زين ورقه وطيبه اخلاق معاها زين واخلاق معاها. وطيب واخلاق معها بنت شيخ انقر محله الصعيبة نصر الله سواة تنزل الامهار المهيبه بالجمال اليوسفي وحسن والختم يلا دعانا تستجيبه تسعد العروس واهلها معاها تسعد العروس واهلها معاها صفر صفر ثمانية ستة صفر